a'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim idzaa waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadzibah Khafidatul rafi'ah Iza rujjatil ardu rajjah Wabussatil jibalu bassah Fakanat haba'an munbassah Wakuntum azwajan thalasah Wa ashabul maymanati ma ashabul maymanah Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah Wa as-sabikun as-sabikun di jannah na'aim, min al awalin, wa qulilum min al akhirin. Al surrum mauzuna, muttaqina alaihi mutaqabidin. Yatufu alaihim wildanu mukalladun, biaqwa biuwa abariq wa kais min ma'in, la yusadzgoun anha wa hatim mimma yatakhayyarun walahmi tayrin mimma yashtahun wahurun in kaamsalil lu'lu'il maknun Jaza'an bima kanu yamalun La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima Illa qilan salaman salama وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْهٍ مَنْضُودٍ وَذِلٍ مَمْدُودٍ وَمَا إِمْ مَسْكُوبٍ wa fa la ma qadtu 'atihi wa mamnu'ah wa marfu'ah inna ansha nahunna fa ja'alna hunna abkara urban ajraba li ashabil yamin thullatun min al awwalin وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَهْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّ هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرعون على الهند الأعظم. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مَسَنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَا مَنَأَ إِنَّا لَمَبَعُوثُنَّ أَوَأَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum Thumma innakum ayyuhadzalluna al-mukazzibun La'akiluna min shajarim min zakkum فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون Afaraitum Matum nun Aantum Takhlukunahu Amnah Nuh Nuh Nuh Nuh Nuh Nuh Al-Nuh Al-Nuh al وَدِلَّ أَمْسَاهُمْ وَنُشْأَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأِي تُمْ تَحْرُسُونَ A'antum tazra'oonahu <Susuk> am nahnu zzari'oon Lawna sha'u <Susuk> la ja'alna hu ta'aman fa'zaltum ta'fakka'oon Inna lamughramoon bal nahnu mahrumoon أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَن شَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ Fasabih bismi rabbikal azim Fala uqsimu bimawakiin nujum Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim Innahu laqur'anun kareem wi kita maknun la yamsuhu illa al mutahharun rabbil alamin afa bihadzal antum mudhinnun وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذِ تَنْزُرُونَ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 Inna haza la huwa haqqul yaqin Fasabih bismi rabbikal azim Sadaqallahul azim